ورود بر همینان ارجمند به ویژه بینندگان همیشگی و دائمی برنامه های جنبش رونسانس ایرانی شاهین نجات هستم و یه برنامه کوتاه خدمتون هستم درباره دروغ هایی که فردی به نام رضا هازلی یا رضا هازلی منتشر کرده ایشون در فیسبوک چندین بار در علیه من و علیه رنسانس ایرانی مطلب نوشته از اونجایی که کار ما همیشه در این هفت سال گذشته این بوده که فقط بکوشیم تا مطالبه به درد بخور و سخنهای سنجیده رو با مردم در درمیان بگذاریم و بکوشیم که خشتی بر روی خشت در ساختن سازه فرهنگ ایران داشته باشیم و بگذاریم هیچ وقت وارد این بحث های خال زنکی و دیگران اگر حمله ای کردند من کوشیدم که ندید بگیرم و تمرکزمون رو کار خودمون باشه ولی از اونجایی که شاید شماری از بینندگان یا شنبندگان برنامه ما و این آقا مشترک باشن شرط انصاف ندیدم که این مطالب اخیره ایشون در فیسبوک علیه من رو و جنبش جنبه ایرانی رو بی پاسخ بگذارم آقای حازلی یا حازلی که واقعا نمیدونم فامده شدید تلفظ میشه ولی حالا میگیم حازلی حدود حدود سه چهار سال پیش برای من در فیسبوک در مسینجر پیام داد و شروع کرد پشت سر یکی از اعضای جنبش، یعنی دکتر جیسن جورجانی سخن گفته از اونجایی که من یا و اولین باری که با من سخن میگه قیبت و بدگویی از کسی است، طبیعتا خیلی تاثیر منفی رو من گذاشت و بعد ایشون وارد این شد که شما با شاهنامه میخواهید که برای ایران اندیشه سیاسی بسازید و این‌گونه صحبت‌ها و وقتی که نوشت که شاهنامه چیز جز داستان جن و پری نیست من ایشون رو بلاک کردم بنابراین من سه چهار سال پیش وقتی ایشون رو شناختم و رویات رو دیدم ایشون رو بلاک کردم دیگه پیوندی با ایشون نداشتم ندرمونداش سخنی گفتم دنبالش رفتم ایشون اومد علیه من و همسرم و جنبش رونستانس ایرانی به توی مشخص پوست هایی در فیسبوک گذاشت برا من فرستادن دوستان گفتم که اگه قرار, قرار که آدم به ناسزای این اون میخواد پاسخ بگه از کار خودش میرفت ولی چون اخیرن باز دیروز یا امروز پست فیسبوکی گذاشته بود و هفت تا به اصطلاح مورد و مطرح کرده بود من خودم رو پاسخ بگو میدونم نه به خاطر این آقا به خاطر شنونده یا بیننده های مشترکی که میتونیم داشته باشیم ایشون نوشته بود من با آیت الله موسوی نجات خراسانی چه نسبتی دارم من این نام رو تا حالا نشنیدم مثلا نمیدونم این فرد وجود خارجی داره یا نداره به منظور آقای حاذلین بوده که یعنی ایشون مثلا فامیل منه یا پدر منه یا پدر بزرگ منه،, منه پدر من سرهنگی بازنشسته شهروا است. مادر منم فرهنگی بازنشسته است خوشبختانه هر دو صور و گنده در ایران دارن زندگی میکنن اصولاً من از خانواده مذهبی نبودم چه برسه به آخون زده اما اما اگر کسی آخون باشه حتی آخودش آخون به باشه و امروز ایران گرا باشه و این رخت جامعه ننگیر رو حتنش در بیاره حتما ما دستشو میفشاریم می فشاریم و بهش خوش آمد میگیم برای پیوستن به جمع ایران شهری ها احمد کستردی آخون بود علی دشتی آخون بود که مطلب توندی اسلامان نوشت عارف قذنی آخوند بود بنابراین نه تنها آخوندی که از لباس ننگین خودش بری میکنه خودش رو و میخواهد بگونه دیگر زندگی کنه برای ما عزیزه اگر کسی پدرشم آخون بوده مشکلی نیست چه برسه من که پدرم همچنان که گفتم سرنگ شربانی نیست الان در ایرانه در مشهده و مادرم فرنگی باننشسته. نمی شدن سید همه ظاد موسوی نژات چرا فاموشش کرده نژات لا بود نژات پرست؟ نام من شاهین موسوی نجاده وقتی شما خارج از کشور زندگی میکنید فامیل هایی که دو قطعه هستند مثل مثلا فرض کنید موسوی نژاد مثل کمالینیا نیا مثل نمیدونم قربانزاده خیلی وقتا بخش اول فامیل رو به عنوان میدل نیم شما برمیدارم و این توی کار شما مشکل ایجاد میشه در بانک در سر کار اینجا و اونجا چون ما در ایران چیزی به نام میدل نیم نداریم، نام وسط. بنابراین خیلی از هنان بخشی از فامیلشون رو ور و فامیل یه تیکه میکنن برای همین تو این شهری که ما هستن در تگزاس، توی ایرانی ها تعداد قابل ش... توجهی شاد 12 خانواده به نام نجات هستن. یکی کمالی نجات بوده یکی پاک نجات بوده یکی مصوی نجات بوده و اینا تو این 20 سال 30 سال گذشته فامیل کوتاه کردن. این دلیل بسیار مشخصشه. شاهین موسفی نجات که شده شاهین نژاد و اینم از حوض 20 سال پیش بوده که اون موقع هست. اصلا من نه چهره رسانهی بودم نه فعال آنچنانی سیاسی بودم مطلب دیگری که گفتن عکسی گذاشتن اونجا که امید دانا و من و چند نفر دیگر تو این عکس هستیم به خیال خودشون افشاگری کردن عکس مال سال 2015 هست همایش رنسانس ایرانی در پاریس در خانه جهانی زرتشت به میزبانی آقای دکتر آپتین ساسانفر این نمای همایش رنسانس ایرانی ورود برای عموم آزاد بود هر کی نامش رو میداد میتونست بیاد شرکت کنه امید دانا مثل خیلی های دیگه آمد نه سخنران بود نه برگزار کننده بود و 2015 اول 2015 که این کنفرانس برگزار شد امید دانا آدمی بود که تو تام رسانای فارسی زبانم می‌رفت در اسکارپای مختلف با شاهزادهام شرکت کرده بود اون موقع نه موازیش طرفداری از جمهوری اسلامی بود من امید دانا بود که امروز ما می‌بینیم اون هنگام برانداز بود و حوادار پادشاهی یا عوض شد یا از اول این گونه نبود به گونه دیگر نشونده در هر حال بودن امید دانا در سال 2015 به عنوان کسی که برانداز بود و حوادار پادشاهی و تو خیلی از شبکه‌های فارس زبانم میرفت و صحبت میکرد چیز عجیب غریبی نبود امید دانا هیچوقت حامند جنبش رنسانس ایرانی نبود ولی نشاستای ما که باز بود شرکت میکرد نشاستای ما هنوز هم بازه نشاستای ما در آدینه که برگزار میشه در زوم از یوتیوب هم پخش میشه و بازه هر کی بخواد میتونه بیاد اون هنگامی هم که ایشون میام شنونده بود و معمولا سخنی هم نمیگفت. تو این سه چهار سال گذشته دستکم دو به خود منم ناسزا گفته این از امید دانا آقای آریا سالهی یکی از دوستان ما در رانسانس ایرانی رو بهش گفتید بزوست موساد شما از این حتی کیا زیاد میکنی تهمت هم زیاد میزنی و چون امریکانیستی فکر میکنی که کسی به دسترسی قانونی نداره اولا فکر نمی موساد انقدر گله گشاد باشه که اگر کسی کامد موساد باشه شما بدونی و رو فیسبوک بنیسی دیگه فکر نمی کنم اینقدر مطلب سطحی و لوس باشه. و اگر که امریکا باشی یا حتما آقای سالالهای خودش میدونه و اقدام می یا شما ثابت میکنید که ایشون کارمد مساده که حرف درست بوده یا نمیتونه ثابت کنیم و مقعی نظر قانونی بعد پاسخ خوب باشی و پیامد های سنگینی برای شما داره، همینطوری نمیتونونه راه بری و به افراد ادام بزنی در مورد جیسن جورجانی که دیگه از اعضای پیشین جمش رانسانس ایرانی که عجیب پدرکشگی هم با این فرد داری شما، نوشته بودی که ایشون چه نقشی داره؟ ایشون چه است، ایشون تا حدود سه سال پیش در رونسانس ایرانی بود و بعد به خاطر برخی موازه بسیار جنجالیش قطعه ارتباط صورت گرفت جیسن جورجانی و من شخصا دوست دارم فرد دوست داشته نیست آدم نیست که تو زمینه های سواد بسیار خوب داره یه مقدار از انسجام به بدوره ولی به مراتب به مراتب جایگاه علمیش و سوادش و توانش خیلی بالاتر از جایی که شما ایستادی. ا فرصتی دیگری که کرده بودیم که من قلب ستیزی می‌کنم. قلب ستیزی این وسیله خیلی عجبا و غریبی است. یه سری پیامدهای مدرنیته داشته که بسیار ارزشمنده و همه ما داشت بهره می‌برید. یه سریش هم ما رو از ایرانی بودنمون خالی میکنه. اگر ما ایران شهری هستیم که هستیم ما نه راه اسلام رو میخواین برای کشورمون توصیه کنیم نه راه قرب رو ما به دنبال این هستیم که جامعه ایرانی یه مدرنیته درونزاد داشته باشه. جامعه ایرانی موفقیتش و خوشبختیش از شهرای ایران شهر میذاره. بنابراین من قرب ستیز نیستم ولی قرب گرا هم نیستم. گفتید من با دموکراسی مخالفم. این یکی رو استستان درست گفته دموکراسی امروز در جهان حتی در این امریکایی که من هستم فقط است برای تحمیق مردم برای اینکه یاد گرفتن مردم روی تبلیغات رسانه ها میرن پای صندوق و به احزاب و به رهبری کشور مدیریت کشور رنگ میدن خب شما اگر رسانه رو در اختیار داشته باشی میتونی جهت رو اونطور که میخواهی برای خودت هدایت کنی. و این کاریست که در قرب انجام میشه بنابراین مراجعه به آرای عمومی، اراده عمومی الزامن پاسخ درست نداده در کشور خودمون مردم ما در یک فراینده دموکراتیک 98 درصد جمهوری اسلامی رای دادن و خودخوشی ملی کردن. شیش ماه بعد از اون در مهر 1358 به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم 99 درصد رای دادن. 99 درصد. بنابراین من به دنبال شایسته سالاری هستم و من فکر می کنم شایستگان باید کشور رو اداره کنن و بکوشن بیشتر خدمت رو به مردم بکنن با توده سالاری با مردم سالاری من همجهت نیستم و منتقلش هستم گفتید که من ترور شخصیت شما رو انجام میدم در رسانه ها شما در فیسبیل چندیم در موری من مطلب نوشتی و من یه بار فقط پاسخ دادم و دیگه نیومدم صحبتون ولی شماست وقتی ترور میشه صفحه فیسبوکتون و صفحه توییترتون خیلی خیلی روشن نشون میده که شما بام تا شام مشغول حتاکی ناسزا گفتن و تهمت زدن بین اون هستید و این حتاکی ها از حوزه سیاست و اندیشه هم بیرونه برخی از پست های شما در مورد دختران شهازاده رضا پهلوی رویش زندگیشون یا حالا زندگیشون یا لباس پوشیدنشون به راستی شرم آور نشون میده که شما به جایی که منتقد سیاسی باشی به دنبال این هسته که نوجوان مردانه و افراد و خانوادهشون حمله بکنی همچنان که دخترای شاهزاده رو در این زمینه مورد حمله قرار دادی من خودم منتقد شاهزاده در زمینه اندیشه سیاسی هستم به خیلی وقتو به روش ایشون ایراد داشتم ولی همیشه انصاف و اخلاق رو باید من در مد نظر قرار داد و این گونه مردانه دنبال زدن افراد و خانوادهشون نرفت. برای اینکه یک چیزی هم نشون بدم که ببینید چقدر این کار کار زننده است. الان یکی از پست‌های شما رو نشون میدم که شما یکی از پست‌ها در مورد شاه فقید نوشتید بر طبق آمده در کتاب شاه دکتر میلانی ثروت خاندان پهلوی چهل سال پیش تا یک میلیارد دلار برآورد شده. این ثروت اگر تنها در املاک مانده بود تاکنون 10 میلیارد شده بود. پرسش چرا آنها تلویزیون مستقل برای آزادی ایران تأسیس نمی‌کنند؟ آیا هزلی؟ شما الان اینجا ترور شخصیت شانشا ارمیر را انجام دادی؟ شاید فقید رو به دوستی متهم کردی. که یک میلیارد پول با خودش از ایران آورده بوده. واقعا شرم شما زندگی رضا پهلوی رو که ببینید خونه زندگیشو متوجه میشید که خیلی خیلی بی که کمچین حرفی رو میزنید. شاهزاده علارقم همه انتقاداتی که من بهش دارم و بارها و بارها اینجا و اونجا گفتم به خاطر اینکه 30000 دلار 50000 دلار فاند رایزینگ بکنه از این شهر به امریکا به اون شهر امریکا میره و در شهرهای مختلف سخنرانی میکنه تا فاند کنه کسی که یک میلیارد یا 10 میلیارد دلار ثروت پشت سرش باشه به این سختی تن نمیده در 60 سالگی برای اینکه بتواند مقداری زندگیش رو وجو کنه اینو گفتم تا بدون ترور شخصیت یعنی چی؟ مرتب دیگری که گفتید این است که چرا من که علوم انسانی نخوندم رشته فن نخوندم کار علوم انسانی می کنم آقای معترم وقتی شما پزشک باشی وقتی مهندس باشی وقتی وکیل باشی وقتی لولکش باشی وقتی ماشین فروش باشی وقتی یوشکار باشی و از کار فنی یا کار پزشکی یا کار حقوقی هر چیزی زندگیت اداره بشه به خاطر اینکه توانی گذران زندگی بکنی دست زیر ساتور کسی نیست بنابراین تو اون چیزی که علاقت فکر تندیشت دلوم فرهنگ سیاست تاریخه میتونی مستقل عمل کنیم من کارشناس نفت و گاز هستم لیسانس و فوق لیسانس هم در ایران خوندم و همیشه از همین راه گذاران زندگی کنم و هنوزم هم همین گونه است و اتفاقاً بخشی از پولی هم که دو نفت و گاز از جایی که کار می‌کنم درمیارم خزینه کارهایی می‌کنم که بهش باور دارم مثل کارهای فرهنگی یا کارهای سیاسی شمایی که مدعی هستی باستان شناسی خوندی ناچار میشید به آقای دکتر نوشنگ امیر احمدی بگی که بهت حقوق بده تا در سازمان و آبان باهاش کار کنی اگر که همچین چیزی نیست بیا تکذیب کن دکتر هوشنگ امیر احمدیو شما ازش خواستی به سالی صد تا 120 هزار دلار بده تا شما تو سازمان آبان کار کنید این یعنی احتیاج و احتیاج بسیار بده چون باعث میشه انسان صدای مستقل نداشته باشه بسیار خوبه انسان بتواند از کار مهندسی یا پزشکی زندگیشو بگذرانه زمانشو بذاره به اون چیزی که بهشه عشق داره و از اونجا پول در نگاره بلکه پول توش خرش کنه خود شما اینجا من الان اسلاید بعدی رو نشون میدم شما از سایت خودته از سایت خودت به نام مهر گلوبال میگی که مدیر عامل این سایت هستی اینم خود شما هستی تو سایتت خب حالا چه میکنه مهر گلوبال شما آمدید در صفحه بعدیش ببینیم مر باز در ملبورن استرالیا شما اومدید میگی که خرید و فروش زمین‌های حراجی رو در دبی انجام میدادی بای سوورنت ان اکشن خب شمایی که میگی باستان شناسی چون امکان مالی نداشتی این کارو کردی من چون جای دیگه کار مهندسی میکنم میتونم زندگیمو اداره بکنم و کار فرهنگی، تاریخی، ما انجام بدم. مگه کسی به شما ایراد میگیره شما چرا زمین دلالی زمین میکردی در دبی یا اینجا میگی خرید فروش و فروش اتومبیل، پلاک شخصی و شماره موبایل. شما موبایل و پلاک های شخصی اتومبیل رو در دوبه خرید و فروش میکردی خودت نوشید تو سایتت. خب اینا برای زندگی است. اینها برای گذرانده زندگیست و هیچ ایرادی هم نداره. مسئله این است که شمایی که میگی علوم انسانی خوندی، من اصلا نمیدونم شما کجا درس خوندی، خوندی، نخوندی، رو نمیدونم. ولی شمایی که میگی اونو انسانی خوندی، شما هم باید امرار معاش کنی. و امرار معاش از راهی است که به علوم انسانی ربطی نداره. مثلا همینا دلالی زمین و ملک و شماره تلفن موبایل و پلاک اتومبیل. <تصفح> در ضمن من نامه دکتران ما ازش کتابی در آوردم که دولت ایران شهریست که اتفاقاً علوم است که اتفاقاً بسیار مربوط، مربوطه به کاری که ما داریم این سالها میکنیم و حتماً تا سه چار ماه دیگه منتشر خواهد شد امیدوارم یه نسخه رو بگیرید بخونید و کمی بیاموزید من در کتاب اخیری که منتشر کردم زمان زرتوش منتظرم این خونده بشه پخش شده خونده بشه و بعد اون یکی دیگر رو که شکیده ای از پایان نامه دوره دکتران درشته در روم انسانی بوده درشته در تاریخ رو حتما با همگهنان درمیان میگذرم <تصفح> ایران ما در مرزهای شرقی طالبان رو داره در درونش جمهوری اسلامی داره که باش دشمنی میکنه با ایران و الان هم در مرزهای شمال غربیش باکو ما بنده کافی دغدغه و نگرانی داریم و چیزهایی داریم که ما رو گرم کنه و انرژی بگیره برای اینکه اونها مسائل مهمی است برای ایران ما و برای ما به عنوان ایرانی من به خاطر روشن شدن هم خود و هم کسانی که ممکنه علاقه من باشن تا پاسخ من رو بشنبن این کلیپو گذاشتم اگر از شما تهمتی ناسزای دیگر ببینم یا بشنوم شک نکنید که اگه اگر در امریکا باشید قانونی سراغ شما میام و اگرم در امریکا نباشید میتونم بازم از راه دور اقلام بکنم و این کار رو خواهم کرد سپاس از همیانانی که توجه کردم